Ми ця кухня саме вже перекрили, всередину був пряме попадання в кухню, велика дыра, закрили її, бо жить немає де. Ось все, пряме попадання в комнату і пряме попадання, заходьте. Ось сюди, бірам, бачите, ні техніки немає, ні, нічого, ні одежди все полакидували. В селі Новогригорівка на Миколаївщині внаслідок влучань ворожих снарядів повністю знищений будинок місцевої жительки Олени. Російські війська впродовж 9 місяців цілодобово обстрілювали село, не залишивши жодного вцілілого будинку. Тут і касетники летіли, і з танків стріляли, і ну, все, що хочеш, летіло. Оце все погоріло, тут ангари у нас були, там залітні кухні, все погоріло. Ніхто не жив, тому що тут сильніші боїться. Село було, це фортеця Ніколаєва, тобто от в цьому селі все відбувало. Наші хлопці сиділи там, посадки, а ці все ну, півкілометра за каналом. Ми навіть ночі, коли ще сиділи в підвалі, ще коли не виїхали, навіть весь розговор їхній було чуть. Всі ті танки вони тягали, оці желізяки свої. Це було страшно. Техніка сюди, туди. Ну ми виїхали, виходить, 13 марта. Ми вже, єлі, ми вже єлі просто виїхали. З березня в селі відсутнє електропостачання, розповідає Олена. Ну, вчора почали тягнути дроти. Заряджаємо телефони, на село дали ну, така коробка інтернету, там в одного чоловіка стоїть, і ходимо туди, заряджаємо телефони. От. Тут з'явився якийсь мобільний інтернет два дні назад. Уже з тиждень будуть тягнути, тому що вони ж стовби лежать, вони ж міняють стовби, тягнуть. Тягнуть, мало є до чого підключити, звісно, але все одно. Хоча самі телефони зарядить. Ремонтні бригади Миколаївобленерго 8 січня в Новогригорівці розпочали роботи з відновлення пошкоджених електромереж, трансформаторних станцій та стовпів. Коли підключать світло в селі, тоді більше людей повернеться, розповідає місцевий житель Андрій. Два місяці без світу. Ні, взагалі то з марта місяця. О, а так ще, поки ми тут знаходимося, вже дари місяці. Я, тому що не, не вцеліло нічого взагалі. Більше 30 чоловік вже в нашому селі. Як світла немає, як говориться, який світ з'явиться, буде більше. В Новогригорівці пошкоджена більша частина трансформаторів та стовпів, розповідає виконувач обов'язків генерального директора Миколаївобленерго Вадим Данилків. Для того, аби виготовити нове обладнання, необхідно більше часу. Новогригорівка – це Населений пункт, в якому буквально завтра, післязавтра з'явиться світло, в якому почнеться найшвидше. Ми повернемо електропостачання з тих сіл, які зараз біля Миколаєва поки що не мають не мають електрики. Це звичайно це відновлення ліній електропередач, стовпи, трансформатори. Це також зруйнована територія. Рівень руйнувань в деяких селах просто катастрофічний. І новогригорівка якраз належить до тих сіл, які на жаль, ми не можемо не могли зробити швидко, але найближчими часами, там з'явиться електроенергія. Через великий об'єм відновлюваних робіт фахівцям Миколаївобленерго допомагають бригади з усієї України, розповідає Вадим Данилків. В Новогригорівці щоденно працює 5 бригад по 10 людей. За тиждень Миколаївобленерго планує відновити електропостачання в селищі. Єлизавета Коротик, Суспільне новини, Миколаївщина.